Perchezii de amploare în mai multe judei alerii, la persoane venite de însubliniere ieci, un în prim metoda accidentul, ce au descoperit oamenii legii. Polici subliniere i fac, miercuri, 11 perchezii în judecele Prahova, Bereila, la, Granța subliniere ia sublinietei. La persoane venite de însubliereci, un în prim metodă accidentul. Prejudiciul este estimat la aproximativ 200.000 de lei. Subliniere Tii Inspectoratului de poliție Judecea în Prahova Subliniere ai Direcției Operaciuni specială din cadrul poliției Române Fac Miercuri, 11 perchezicii la persoane benuite de comiterea mai multor în subliniere elciun Descinderile au loc în judecele Prahova. LA, Dânbogica, Francia a sublinierei a sublinierei, la activit ci participând sublinierei jandarmi. În perioada februarie-aprilie 2018, suspecții ar fi determinat percile de temate să le remit sume de bani sub pretextul faptului ce persoane apropiate ar fi provocat accidente rutiere grave, banii fiind necesari pentru acoperirea unor intervenții medicale de urgență sau pentru unele servicii de proceduri judiciare. Astfel, Până la acest moment, au fost identificate 13 persoane vetemate, domiciliate în judecele Prahova, Arad, Hunedoara, Doara, iia subliniere i subliniere i subliniere care ar fi în mâna celor implicați sume cuprinse între 5.000-i-50.000 50 de lei. 10 persoane vor fi duse la audiet, anunii însdropându